لیپ ٹاپ صرف پاکستان میں ہی چوری نہیں ہوتے بلکہ ایسا لندن میں بھی ہوتا ہے برمنگم یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کا لیپ ٹاپ یونیورسٹی سے ہی چوری ہو گیا لیکن اگلے ہی دن اسے اپنے موبائل پر اس چور کی طرف سے ایک ای مصول ہوا جس میں لکھا تھا میں آپ کا لیپ ٹاپ چوری کرنے پر بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں لیکن میں بہت غریب ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اسی لیے میں نے آپ فون اور والیٹ چھوڑ دیا امید ہے کہ اس میری کچھ ضرورت پوری ہو مجھے پتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کی اسٹوڈینٹ ہیں لہذا اگر آپ کی یونیورسٹی کی کوئی کام کی فائلز ہیں تو وہ میں آپ کو یہاں بھیج دوں گا ایک بار پھر سے سوری یہ تو کوئی بہت ہی مہذب چور تھا نہیں آئی I مین mean چوری اپنی جگہ اور سنسکار اپنی جگہ